Pa bi med gorami Dade stran od te zmešnjave Od tajkunov polnih narja Ki želijo sile slave Tam obvujal bi spomine Ko bilo je vse še naše Ko direktor in snažilka Bila sa iz iste čaše Domovina po tebi, vsak že pruva, ne popade, je za huda, vse nad glavi, iz obupa. Enkrat levi, enkrat desni, moze jo te, kako kravo, ni nobega, da bi rekel, No, no. pa ne bom izgubil. Tu si našel, bom gorjanko, ki me strastno bolj ljubila. Vse te gobe tega časa, skupaj bova pozabila. Domovina, moja lepa, zdaj po tebi vsak že tu. Može jo te, kako kravo Nino bega, da bi nekel Zdaj se nas do si do pravo do